Det finns mange måter å dele filer i OneDrive på. Jeg ska vise deg den jeg syns fungerer bäst. Jeg er inne i OneDrive, inne i en mappe. Jeg finner fram den fila jeg ønsker å dele. trycker på denna haka som er foran selve filnavnet. Så går jag opp på toppen och trykker på del. Da får jeg opp et vindu der jeg må gjøre noen valg først med jeg velge personer skal jeg dele dette med. Det han står på som standard det er personer innenfor din institusjon. Hvis du ønsker å dele med andre utover det så får vi flere valg her. Du kan dele med personer og du kan best som tilhører den enheten du er knyttet till eller organisasjonen din og du kan dele med andre utenfor organisasjonen. Det jeg pleier å bruke, det er alle. Da har alle tilgang til denne delingslinken som jeg skal lage nå. Hvert og sitt bruk selvfølgelig. Og da kommer spørsmålet opp, skal jeg la de som får delingslenken få lov til å redigere mitt, eller skal de ikke få lov til det? I mitt tilfelle så skal jeg dele en PowerPoint, der jeg vil at elevene mine ska kunne se PowerPointen, men ikke redigere den. Da tar jeg vekk denne haka «Tillatt redigering». Så kan man sette en utløpsdata opp hvor lenge man skal få tilgang til dette her, det velger jeg nå ikke å bruke. Så då trycker jag på bruk for å aktivere deling. Då har jeg en mulighet til å skrive inn e-postadressen til det jeg vil dele med, eller jeg kan gå ned här og trykke Kopier kobling. Da trycker jag på Kopier, och da har jeg kopiert ut linken til denna delte filen, og så kan jag sende den på en eller form til de jeg ønsker å dele med. Til slut et tips. Hvis du samarbeider med en gruppe mennesker, Ta gjerne da og del en hel mappe i stedet for å del enkelt filer. Da blir det fort veldig rotete. Og til aller så anbefaler jeg deg å gå inn og lage egen mappe som heter Delt. Fordi at det er veldig lett å miste oversikten. Titt for eksempel her inne hos meg nå. Her ser vi borte til høyre at det er mange delte filer, men det finnes også private filer. Min klare anbefaling er lag egne mapper der du samler de delte filene dine slik at du ikke ved et uheld plutselig deler noe med hele verden som ikke hele verden skulle se.